اتنا بڑا گھر تو تیار کر رہا ہے پھر جھوٹ بول کے اس کے اوپر لکھ رہا ہے کہ حاضر من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل گئے جب اس کا حساب لیا جائے گا کیسے حساب دے گا تو حالانکہ حضور پاک ل سلام نے گھر کے اوپر دوسری منزل اس کو ناپسند فرمایا ہے کتنا بندے سے رکے ٹھیک ہے وقت کی ضرورت ہے لیکن رکے کتنا بندے ایک صحابی رسول نے اسرا کا گھر بنایا یہ حدیث کا مفہوم ہے گھر کے اوپر دوسرا گھر بنایا تو حضور پاک علیہ صلاحۃۃ وسلم نے کچھ فرمایا نہیں دیکھا کہ گھر کے اوپر دوسرا گھر بنا ہوا ہے تو آپ نے ناپسند فرمایا اور آپ کے چہرے کا جو ہے نا وہ حالت جو تھوڑی طویل تبدیل ہوئی تھوڑی آپ نے ناپسند فرمایا تو پھر وہ صحابی جنہوں نے وہ گھر بنوایا تھا ان کو جب پتہ چلا کہ حضور پاک لہی صلاح و سلام کو یہ پسند نہیں ہے آپ نے کچھ بولا نہیں آپ نے کچھ فرمایا نہیں کچھ اظہار نہیں کیا صرف اور صرف اس کو دیکھ کر چہرے کی حالت تھوڑی تبدیل ہوئی اور وہ صحابی رسول کو جب پتہ چلا کہ میرے محبوب کو یہ پسند نہیں ہے تو حضور پاک نہیں صلاۃ وسلم اگلے دن اسی راستے سے واپس گزرے کیا دیکھتے ہیں اس گھر کا نام و نشان ہی نہیں ہے تو آپ نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ یہاں پر کل ایک گھر تھا وہ کدھر گیا تو پھر صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں وہ گھر آپ کو پسند نہیں آیا تو ان تک پیغام پہنچا انہوں نے راتوں رات جتنا جلدی ہو سکا انہوں نے وہ گھر گرا دیا کہ جو چیز ہمارے محبوب کو پسند نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ارے بتائیں آج کی. کر رہے کوئی اس پہ عمل نماز آقا کریم علیہ سلاط سلام کو معاج میں ایسا تحفہ ملی جو آپ اللہ کے پاس گئے اور لے کر آئے آج ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ سر پہ رکھی ہوئی دستار ہے. یہ حضور پاک علیہ و سلام کی سنت ہے ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ داڑھی حضور پاک علیہ صلاح وسلام کی پیاری سنت ہے ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا صرف میرا سوال صرف اور صرف یہ ہے کہ جو بندے یہ داڑھی کٹواتے کس لیے کٹواتے ہیں صرف اور صرف یہی بات ہے داڑھی کٹوانے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ عورت ہی ہے کہ عورت کو اچھے لگے عورت کوئی بات نہیں اور تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے صرف اور صرف اس لیے کٹوائی جاتی ہے اور میں یہ, یہ بھی پوچھنا چاہوں گا اپنے بھائیوں سے اپنے دوستوں سے اپنے بزرگوں سے کہ یار اس کو کٹوا کے کیا ملتا ہے یار کبھی گناہ سے بچنے کی لذت تو محسوس کرو حضور پاگلے صلاح و السلام نے فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو کبھی تو ان آنکھوں کو گناہوں سے بچاؤ پھر اس کی لذت محسوس کرو کبھی تو اپنی زبان کو گناہوں سے بچاؤ پھر اس کی لذت محسوس کرو کہ اس کی لذت کتنا ہے کبھی تو کبھی تو چیک کرو اور کبھی تو حرام سے بچ کے صرف حلال کا ایک روپیہ کما کے اس کو کھا کے تو دیکھو اس میں لذت کتنا ہے حضرت جی ایک تحقیق میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ جتنا بھی دنیا کے کھانے ہیں جتنا بھی دنیا کے پھل ہیں جتنا بھی چیزیں ہیں جتنا مشروبات ہیں جو بھی چیزیں ہیں یہ ذائقے پہ ہیں ذائقہ اور کچھ بھی نہیں ہے اور وہ ذائقہ صرف یہ یہ زبان کی جو آگے چونچ ہے نا یہاں تک ہے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے گلے سے نیچے اترا ختم سب برابر ہے صرف یہ چھوٹی سی زبان کا چھوٹا سا ٹکڑا جس کو لذت دینے کے لیے جس کو راحت دینے کے لیے ہم چسکے ڈھونڈتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے ہم حلال حرام کی تمیز کے بغیر مال اکٹھا کرتے ہیں لیکن یہ یہاں سے گزرنے کے بعد ختم ہے اب کوئی بندہ یہاں پر کھڑا ہو کے مجھے دیکھ کے کہے کہ جی آپ کالی صاحب آپ نے صبح یہ چیز کھائی ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا میں جتنا مرضی بڑا عالم بن جاؤں جتنا مرضی بڑا میں حضرت جی ایسی باتیں بتانے لگ جاؤں جو اگلا بندہ کہ یار واقعی یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی چیز جانتے گئے ہم بھی حضور کے غلام گئے حضور کی عطا ہوتی ہے پتہ لگ جاتا ہے کافی ساری چیزوں کا لیکن میں بھی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ نے آج کیا کھایا ہے تو یار ایسے کھانے کا یا ایسی دولت کا کیا کرنا ہے جس کو کھا کے اس کے بعد پتہ ہی نہ چلے تھی کیا تو پھر کیوں نہ وہی حلال کے دو روپے کما کے اس کے ساتھ ہی گزارا کیا جائے